Hai, la 5 să fie toată lumea acolo Să zici toată lumea. PULU, PULU, PULU Putere PULU, PULU, PULU Respect PULU, PULU, PULU Putere PULU, pulu, pulu. Respect, Hai. Respect. Dar mă rog, ideea este în felul următor. Ne vedem acolo. Sunt multe concursuri, sunt multe giveaway-uri dacă vreți să veniți. și cam asta vreau să vă spun în mare parte. Hai, la 5 să fie toată lumea acolo, să zic totul. Pulu, pulu, putere! Pulu! Uh, let's respect Respect Respect Respect! Respect! Putere! Respect! Putere. Respect! Respect! Putere! Respect! Respect! Putere. Respect! Putere. Respect! <fie> Respect! Respect!